Uz činjenica da su psi korisni i dobri za odrastanje djece, najbolji psi za djecu su također zabavni i usiljavaju cijelu obitelj. Djeca svakako zahtijevaju posebnu pozornost kod odabira kućnih ljubimaca. Koje karakteristike čine najbolje pse za djecu i obitelj? Psi za djecu su prijateljski nastrojeni, nježni prema djeci, tolerantni i zaigrani.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 Na desetom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Mađarska Vižla. Mađarska vižva je izuzetno osjećajni pas koji najviše želi da bude voljeni član obitelji. Idealan je za obitelji koje mogu pružiti neograničene količine pažnje, ali i fizičke aktivnosti. Mađarske vižve su ljubazne, odane, energične, tihe i nježne. Ovi psi su prijateljski i brzo se povežu s vlasnikom, drugim psima i strancima. Jako su vokalne i raznim zvukovima će vam dati do znanja što se događa i kako se osjećaju. Za svaku pažnju ovi psići će vam vratiti dvostruko svojom ljubavlju. Iako se mađarska visuala psi preporučuju kao odlični psi za djecu, nabavite ovi pse kada je djete ima iznad 6 godina. Zašto? Pažnja koju zahtijevaju može biti previše za malu djecu. Kočetnje i igre pripastite da ne potrče za pticama i manjim životinjama. Na devetom mjestu liste nalazi se pasmina pasa bostonski terijer. Bostanski terijeri su maleni, slatki i mišićavi psići koji su dobili naziv američki gentleman. Oni su elegantni kućni ljubimci koji imaju prijateljsku narav i super se slažu s djecom. Bostonski terijeri su živahni, nježni, inteligentni i prijateljski. U većini slučajeva bit će jako dobre ali ponekad mogu biti tvrdogljani. Ipak dobri su za početnike život u stanu i kući te osim djece mogu biti dobre kućni ljubimci za umirovljenike. Na osmom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Border Collie. Border Collie je prvenstveno služio kao pas za okupljanje i kontrolu stada. Ipak njegove prijateljske karakteristike, energičnost, agilnost i inteligencija čine ga popularnim izborom za kućne ljubince, pse pseće sportove i terapijske pse. Jako su popularna pasmina pasa, a najpoznatiji su po svojoj inteligenciji posjeduje iznad prosječne mogućnosti i moguće ih je izdresirati gotovo sve, ali definitivno preferirio aktivan trening i pseće, sportove. Border-covi psi su pametni, energični, odgovorni, oprezni i uporni. Čini li ih instinkt za okupljanje stada grubima prema djeci? Njihov instinkt za okupljenje stada ponekad ih natjera da grickaju i love djecu, ali nisu grubi i zapravo su izuzetno zabavni. Kao prijateljski i zaigrani psi mogu biti dobar izbor za obitelj s djecom. Iako se radi o dobrim psima nisu najbolji za početnike. Njihova količina energije i izdržljivosti je neograničena tako da nabavite ovim pse ako ste doista aktivna obitelj. Ako mislite da će vam aktivnost brzo dosaditi tada ovaj pas nije za vas. Na sedmom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Cavalier King Charles Španijel. Cavalier King Charles Španijel je vrlo popularno zaigrana mala pasmina pasa. Uz to što su lijepi oni su i odlični s djecom. Cavalier King Charles Španje psi su neustrašivi, prijateljski, društveni, razigrani, ljubazni i strpljivi. Ovi psići naprosto obožavaju pažnju. Oni su kućni psi i ne bi trebali živjeti vani na otvorenom. Izuzetno su prijateljski prema djeci drugim psima i strancima. Ipak, znaju potrećati za životinjama tako da ih je potrebno držati na uzici i dvorištu s ogradom. Na šestom mjestu liste nalaze pasina pasa iriski seter. Irski seter je pas koji se prvenstveno koristio za lov, ali njegov lijepi izgled, prijateljske karakteristike i visoka energičnost i zaigranost čine ih odličnim kućnim ljubimcima za aktivne obitelji se i bez djece. Irski seteri su živahni, ljubezni, neovisni, energični, druželjubivi i razigrani. Kao što ste mogli vidjeti imaju i jako dobre karakteristike što ih čini pogodnim izborom za terapijske pse u školama, domovima, za starije i bolnicama. Kirski svetar pas zahtjeva puno fizičke stimulacije i uvijek će veselo biti spreman za akciju. Ipak kao lovački pas ima izreženi lovački nagon tako da ga nikada nemojte na otvorenom ostavljati bez nadzora kako ne bi potrećao za manjim životinjama. Prema djeci, strancima i drugim psima je prijateljski i druželjubiv. Na petom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Beagle. Slatki i zaigrani mali Beagle psi su izuzetno pogodni za aktivne obitelji sve i bez djece. Vlasnici često izražavaju naklonost prema njima, zašto? Bigle psi su prijateljski nastrojeni, zaigrani, znatiželjni i odlučni. Dakle teško je odoljeti slatkim malim psićima koji uvijek njuškojuhodaju u okolu i zabavljaju sve članove obitelji. Jako se vežu za obitelja, posebno djecu. Kod igre pripazite na Bigu jer oni vole skakati i hvatiti stvari i igračke te ponekad ruku vašeg djeteta. Dakle nadgledajte igru i dajte do znanja psiću da to nije prihvatljivo ponašanje. Na četvrtom mjestu liste nalazi se pasmina pasa mops. Mops pas je doista kućni ljubimac kojim ne možete pogriješiti ako psa za dijete koji nije prezahtjevan. Radi se o malom, prijateljskom i odličnom kućnom psu. Mops psi su inteligentni, tvrdogovi, društveni, razigrani, pažljivi i tihi. Oni obožavaju biti u centru pažnje i doista je riječ o maloj mlazi. Ipak ako imate djete koje želi psa koji će se s njim igrati u dvorištu, tada Mops nije najbolji izbor za vas. Mopsi su ponekad tvrdoglavi i nezainteresirani za pseće igre. Sada slijede Top 3 najbolje pasmine pasa za djecu, pa krenimo! Na trećem mjestu liste najbolji pasmina pasa za djecu nalazi se Poodle pas. Poodle pas je odlični za početnike, prijateljski, pametni i zaigrani pas koji obožava djecu i obitelj. Od manjih pasa za djecu svakako se isplati razmišljati o nabavi pudel psića. Pudel psi su pametni, poslušni, odani, oprezni i energični. Poznati su kao lijepi psići koji uživaju u raznim sportovima i druženju s obitelji. Pudel pasmina spada u pse koji se ne linjaju. Tako je dobri su za sve koji pate od alergija na pseću dlaku. Također dobri su ako ne želite dlake po kući i odjeći. Na drugom mjestu liste najboljih pasmina pasa za djecu nalazi se pasmina Labrador Retriver. Labrador Retriever pas svakako je izuzetno dobar za sve obitelji sve i bez djece. Radi se o većim psima koji su izuzetno zaigrani, energični i prijateljski nastrojeni psi. Labrador Retriever psi su prijateljski nastrojeni prema svima, miroljubivi, druželjubivi, privrženi, energični i razigrani. Ovo je jedan od najboljih obiteljskih psa na svijetu s kojim ne možete nikada pogriješiti. Oni ne samo da vole djecu već i uživaju u svakom trenu provedenom s djecom. Sada slijedi najbolja pasmina pasa za djecu i obitelj. spremni? Najbolji psi za djecu su psi pasmine Zlatni Retriver. Zlatni Retriver je veliki, nježan i dobar pas koji voli ljude i voli pomagati ljudima. Izuzetno su osjećajni i energični tako da nikada neće odbiti igru. Zlatni Retriver psi su prijateljski nastrojeni prema svima, samouvjereni, pouzdani, razigrani, ljubazni, pametni i odani. Dakle, djeca, vlasnici i poznanici naprosto obožavaju ove velike krsnivne pse. Ako ste aktivna obitelji i želite većeg psa za dijete tada je ovo pasmina za vas. Oni zahtijevaju pažnju tako da žele konstantno biti s obitelji. Dakle, djeca svakako zahtijevaju posebnu pozornost kod odabira kućnih ljubimaca. Nisu sve vrste pasa podjednako dobre za djecu.